В одному із приватних підприємств, що займається перевезенням в обласному центрі через відсутність дизельного пального, вісім автобусів сьогодні не вийшли на маршрут. Водій автобуса Віктор Бортник розповідає, змушений взяти вихідний. Хлопці, у нас міняємося день той, два той, тому що всі автобуси не виїжджають. Водій каже, на заправках зараз встановили ліміт – не більше 15 літрів. Перевізник Олександр Мішин каже, один автобус витрачає за день 100 літрів дизпалива підприємство – дві тонни. Остаточна ціна, що мені запропонували на сьогодні – 70 гривень дизельне паливо. Ми не їздимо на заправки, ми стараємося це робити централізовано, ми давно давно вже закупили всіми правдами і неправдами нам потрошки віддають те, що ми закупили і самі їздимо Ось стоїть транспортний засіб, ми беремо туди бочки, їздимо по заправках, просимо дати нам дизельне пальне, скільки хто може. А це черга з легкових автомобілів до однієї із автозаправних станцій о 12-й годині дня. Водій Олег каже, до цієї з 6-ї ранку стояв в чергах на кількох заправках міста. Там закінчився до середи, до половини достоїлися, а там... А там... там ще не, не починали, приїхали сюди. Водій таксі Олександр каже, через чергу на заправці втрачає заробіток. Є 2,5-3 години стою в черзі. Цей час я не працюю. По грошах не можна сказати, скільки. Мінімум три години з робочого часу йде. Водій Максим каже, має потребу в пальному раз на три дні. Читайте півдня я не працюю. Ну, сьогодні робочий день вилетів. На автозаправній станції спального лише бензин, де спалива для автобусів немає. Працівники коментувати ситуацію з пальним відмовились. Заступник Хмельницького міського голови Микола Ваврищук говорить, під час перемовин з представниками мереж АЗС вдалося домовитись про окреме пальне для транспорту критичної інфраструктури. Це дуже необхідно, тому що до критичної інфраструктури належить і відноситься поліція, швидка, комунальні служби, водоканал, вивіз сміття. Тобто, це те, без чого місто не може функціонувати. За його словами, кількість маршрутних автобусів в денний час буде зменшена, аби водії змогли придбати пальне. Микола Ваврищук каже, за доставку пального та регулювання цін на нього відповідає Кабінет міністрів України. Інформацію, яку ми маємо, все ж таки говорить, що наступний тиждень буде простіше, тому що є законтрактовані відповідні об'єми за кордоном, вони є законтрактовані, але поки що є складність з логістикою, аби привезти сюди. Зараз, каже Микола Ваврищук, міська влада закликає жителів міста пересуватися пішки та громадським транспортом, аби зекономити пальне. Діана Колесник, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.